مشاهدين الأعزاء تحياتي لكم جميعاً. يمكن توجد السوق مدينة سمارة للمواشي نشارك معكم الأجمل ومشاهدين مشاهدين الأعزاء. سوق الله ومبرك يا تحياتي لكم جميعاً مشاهدين الأعزاء هذا الصباح جميل. الله دخلنا السوق مشاهدين الأعزاء. آه يا كترداد. صغيره خويا شحال عطاوك هنا النعاجات الله هو الدخري فيك بروف الله يسخر لك خويا الله يسخر لك تا يجان السيد النعاجات جميعاً نتوما واجدو في السوق ما بين السمارة مشيدين الاعزاء الاقاليم الصحراوية جنوب المغرب سوق المواشي شاركو معكم الاثمنة السوق تحية لكم جميع مشاهدين الاعزاء كنشكر كل من اشترك معنا في القناة وكل من اول مرة كيزورنا في القناة تحية له. تحية لكم مشاهدين الاعزاء جميعا. خير الحمد لله موجود في السوق مدينة السمارة. اليوم الاثنين. مشاهدين الاعزاء اللهم بارك يا رب خلصنا من خمسه زيد وعشرين عشرين زيد شوية <universes> هو <مكنت> <más م famili fellows>. أعطيه عشرين درهم وزر وا زوينه والله ما <تصفيق> ما ضيع فيها الله فيها سير الله يسر لك يا سيدي بغيتي المازا صاحبي الله يسخر ياك سوق طيح شويه لا زوينه زوينه الحمد بنيه قدها الله يسخر سيد سيدي الله يسر <سؤال> <البليوم> يونس يا كنقول ياسين اخويا كنقول لك انا يونس كي داير الله يحفظك خويا يونس الله يحفظك الله يبارك فيك الحمدلله. شريتي هاد المازي يونس لا هذه دي ديال فقيل لا يسخر ليه. ما الله يسخر ليه عطاه الماعز الله يسخرها هاد الماعز مع شحال داير هنا يونس <سؤال> <سؤال> لا لا باقا زوين هنا شحال هنا يونس الله باش خاطر حبيب يلا لا تبارك الله مشي الله عز ####عطينا هاد الخير أمزطاط ياك... الحبيب الله ماعطاو يالاه جات سي استرا لا يقول 11 11 10 هذا الله زيد على هذا وصلت شحال 18 18 شحال 19 20 ساعته شكون داه شكون ده عزيز عزيز اللي لا ياك سير الله الله ####غير_واضح... أه يو# اليوم تحياتي الله تبارك الله أجا ديرافس في لا لا سداسيات 20000 ريال الله يسخره الله كيقلبوا عشرين 20000 هادي الله الا 20 بصحه الله يسخر الله يسخر اخو ها الله الا في كاين عاد يمكنك ما تكون هذه الاشياء التي تكون هذه الاشياء التي تكون هذه الاشياء التي تكون هذه الاشياء التي تكون هذه الاشياء التي الله <تصفيق>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 سير الله يسخر 24 الله يسخر ب 24 الله يسخر هذه الضريعه الله يسخر الياسيني بشحال يسخر الله يسخر الله يسخر آه. آه. اه. ايه؟ اه الله يسر ايوب شهاد الزين اخويا ايوب مرحبا شهاد الزين هذا السرديه اخويا الله يسر 34 باش البيع لا لا اه رباعية لا لا ما ضرار ضرار ما كاينش تبارك الله خيوب الله لا لا لك لا لا لا لا لا, سعود سعود. لا, الله. لا لا أيه. الحمد لله. يا الله. الله ما. ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذيك الحاج هذيك الظهر الحاج واني هما ثاني هادو لا الورد الله يسرك الله لا لا والله الا كتجيبها واحد شويه لا لا خلي باش يبدا ايف ما سردي الله يرحمك الله لا هي منوره تبارك الله ياك. الله يلاه منوره الله الله يستر اخويا الله يستر نيو اوه اش قال اكيد يا رحبة. الله يستر لك الخير فيها خير لي عطاوك ولا انت ####عطيه خمسة عشر، ها؟ 15 يلا هايكي كما قالوا مطلق. غير رحمون. سكين. <ضحكس> <ضحكس> تبي أخذ درد حاجة. <تضحك> تبي؟ <تضحك> والله أه الله خير. الله هذا الله. شوية خمسة عشر في ياك. خمسة عشر الليلة. بارك الله. لا لا ما قدي. هاي لا لا. ماذا؟ فيها وعشرين الله. قديت الخروفة. والده جديك. والده جديك. جديك. اعطاه سبعة. سبعة لف ريال. الله يسخر السعاد الرحمن. عامله هواتف على شي يزيدني شي خروفه خروفه خروفه خروفه شحال راه ما باقي انت جديد ما باقي انت تقدر شحال الثمن السيد يعطيه 15 15 يعطاك المعطه ديال البيع بارك الله عطاك لنا 16 16 ما مسلك ما مسلك 15 جديان تبارك الله مشي لي الاعزاء جديان 15 ريال الواحد زوج ديال زينين تبارك الله. اخويا أنا العزيز كثير. بس عليك؟ الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك. في شاي ديال العزاز 15000 ريال للراس تبارك الله يا رب. الحبيب. انا هاني يا الحبيب. هاني يا خويا هاني يا خويا هاني يا خويا هاني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 الناس بدات تشارجي الغلم ديالها، السوق بدا كيخوى شويه، تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء، ما تنساوناش المشاهدين الاعزاء قدام ديالكم اللي لايك، تحياتي لكم جميعا. سير سير عرفي الله يسخر الله يحفظك. الله دك الشيء اللي كاين، سير الله ضروري، الله يسخر وشكرا على المتابعة. وإلى فيديو قادم ان شاء الله مشاهدي الاعزاء شكرا لكم و تنحييكم على المتابعه وعلى الدعم ديالكم وإلى فيديو قادم ان شاء الله مشاهدي الاعزاء شكرا لكم والسلام